هسه اللي يحبهم عمي سيد ماجد مطلوب علي سيدنا العريس وين سيد ماجد ابويا؟ هنا وقف لي زودي زودي تليفوني اسمع اسمع حمودي تليفونك كم جا تليفونك؟ اسمع بس عودي تليفونك تليفونك سيد ماجد هسه اللي يحب العريس يدك يدك يدك لفوق يدك ايدك ايدك بعد ايدك ها العريس مش انا حد اشيله قوم فوت ايه ايه حمد وينك وينك يلا, يلا, يلا, يلا أقف أقف أقف أقف. أقف. أقف شباب شباب شباب للعراريس. مال العراريس مال العاليس ونحنها لوات ونرقص ننرقص ها ها يلا هو فرحني فرحني يا حمودي يا حمودي حمودي انسى باشري زفونه عنجد باشري زفونه باشري زفونه باكر زفونا ليه لحنته باكر زفونا ليه لحنته باكر يزفونا أهي أهي أهي أهي أهي أهي أهي والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله الحلو والله والله والله والله والله أبشرين عبودي بلي gallons نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل ابا أحمد، الاحتيال، وحيا الله بن محمد، ولك ها، يلا هنا هنا يلا، يلا، هاي، هاي، هاي، هاي، وراي وراي وراي صير وراي صير وراي, وراي يلا وراه جوله ورد دلعك ورد ورد في اشكال الليمون قلولي في اشكال الليمون اشكال الليمون او درب أرقى ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف علي قو طلعي لي قابو العيد طلعي لي قابو يعني العيد طلعي لي قابو العيد طلعي لي قابو العيد وانت تبغى ربتي وانت تبغى ربتي غير البشط شهرين ما مطر هاي ما مركتيش ها ما مركتيش ها ما مركتيش طلعي لي قابو العيد طلعي لي قابو العيد طلعيلي قاب العيد، طلعيلي قاب العيد، قاب العيد، غير المشر شهرين ما مركز ما ما ما هاي. على أول الفرح على أول الفرح على على, على على على على سرط قزح على عبار سبع على جابيل تسعه على جابيل على على على على على على على على على تب شربت على قل ويرفت على تب شربت على قل ويرفت على على على على على على على على على على احضروني احنا <عضب> <عضب> <عضب> وانتي بغرفتي غير الشارع حمزي غير ما البيت ما البيت وقف اني آه أنا هم صرت الضحيه اذا رأيت تجرب تعشق وشوف ولك اخذ <تصفيق> <تصفيق> لك وحده من الكاوليه لك اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع جد عرضوا علي وما درت بنات هواي بس هزيت ديا ولك انا موتا على بنت الكاولي هاي هاي هاي هاي, هاي, ايه هاي, هاي, هاي, هاي, هاي ايه لا قلت اه لي يا جيزر قلت اه يا جيزر قلت اه يا الدنيا قزار وأنا كاتني البارد والدنيا قزار هاي هاي هاي, هاي, هاي كاول انت كاول انت كاول انت عكر هاللي قلي كاول انت كاول انت وأنا مودا على طار الكاولي هاي أولا عفل لعب اليوم أطلبك عشرة ولا ما يطلع المونة سقطك. أويل أويل أولا بويا حلف الوسادة جاننا من ويا هاتيات هاتيات شوي شوية هاتيات من شفتك من أهلي بالليل ويا هاتيات يا يا بس قلبك بس قلبك بس قلبك ندالي بسرعة هل جيت عشر قلوب عشر قلوب مو بس قلوب على حبك ركض ركض سوي وكاح. اش عجب اش عجب قالوا علي عيونك وكاح اش عجب قالوا علي عيونك وكاح ولك مو انا الجنت بجفوفك سلاح رتك ولك رتمايك ولك من يقطعني العوز جات للأسف قالوا لي والفكره لك قالوا لي قالوا لي قالوا إيه بتعجب انت تقول بتعجب انت تقول بتعجب انت تقول بتعجب انت تقول دم عيسى قالوا دم عيسى قالوا أنا من أهل أنا من أهل تعبر للكعبه مجروح للكعبه مجروح هاي هاي هاي متعجب انت تقول متعجب انت دمعي سقالوا دمعي سقالوا أنا من أهل تعبر للكعبه يروح للكعبه يروح إيه للكعبه يروح للكعبه يروح والصيحة ما مغشوش أشرزباد بالحوش والصيحة ما مغشوش عرق عرق عرق أي ولقيش أي أي قلبنا كان انا قلبنا كان قلبنا كان لا عنك بعيد لا عنك بعيد والكعبة بفراش والكعبة بي أسمع, <drum mimic> اسمع, أيه. <avía> اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع هي تجي اخبار ميت تجي ين رجله رجله هي هو هي وطفلها هي هي انزل <تصفيق> عني سكتونه سكتونه والله عدوس هاي هاي سكتونه من عندكم سكتونه يحنا يعني وسكتونه هاي هاي هاي هاي هاي, هاي. موت 好的 下...